Mis värvi see banaan siin on? Kollane, eks? Ja samamoodi no, see teksajak on sinine ja minu nägu võiks olla näiteks beige. Nüüd see on siinile ka selge. Okei, okay, aga proovime korra ühte asja. Paneme tulekustu ja paneme siit põlema rohelise valguse. Ja mis siis saab? Banaan on nüüd järsku roheline. Samamoodi nagu minu nägu, mis on ka roheline. Isegi kui me võtaksime siit kaadrist ühe suvalise ruudukese, ehk siis piksli, ja vaataksime, mis värvi see piksel on, siis me näeksime, et see piksel on roheline. Ja mis värk on? Aga vaatame, mis juhtub siis, kui me paneme siia rohelisele lisaks veel äh, punase ja sinise valguse. Siis see banaan, mis värvid on nüüd on? Tundub, et on jälle kollane. Aga kuidas me selle seletame? Ühesõnaga, värvid pole üldse nii ilmselged, kui alguses võiks arvata. Nii et vaatame selles videos, kuidas me näeme värve ja mida värvid tegelikult füüsika mõistes tähendavad. Nagu kõik muu nägemisega seotud, on ka värvide nägemine seotud valgusega. Mis värvi on see valgus, mida me tavaliselt enda ümber näeme? Näiteks päikse valgus või lambivalgus või... No, okei, okay. tegelikult päike on päeva ajal selline valge või kollakas, aga looju päike on jällegi üsnagi punakas, oranj. Ja ka on ka nii, et mõni annab nagu kollakamat, mõni sinakamat valgust. Aga üldiselt nimetatakse nii päikse kui ka lambi valgust, valgeks valguseks. Püüa must on see, kui mingilt pinnalt üldse valgust ei peegeldu. sest siis kõik neeldub. Ja valge on see, kui sealt peegeldub kogu valgus. Aga kus need ülejäänud värvid siis tulevad? Nad tulevad selle valge valguse seest. Kas sa vikeergaard olet neid? No võt, seal me näeme neid kõiki ülejäänud värve. Aga kuidas need tekivad? Lihtsustatult öeldes käib see nii, et valge valguse kiir läbib pihma piiska, seal valgus murdub ja eristub värvide palett, ehk spekter. Spekter ei tähenda lihtsalt seitset või ma ei tea, mitud värvi sa kunst tõppinud, vaid tegelikult on seal lõpmatu arv värve ja neil on oma vahel sujuv üleminek. Ja need vikelkaare värvid on lihtsalt selle valge valguse... Või siis koostisosad. Ja need on värvilised valgused, ja need tulid nii-öelda valge valguse seest. Ja nii me nimetame neid värvilisi valguseid valgusteks ja valget valgust nimetame seega liit valguseks. Ehk siis kui me liidame kõik lihtvalgused kokku, saamegi valge valguse. Ja see oligi tegelikult see, mida ma video alguses näitasin. Ma olen tegelikult ei liitnud kokku kõiki maailma valgusi vaid piisas ainult rohelisest, sinisest ja punasest. Ja neid kolme nimetatakse põhivärvusteks. Ja meie silm on ehitatud nii, et ta just neid spektri osasid tajub ja paneb nendest kokku ka teised värvid. Näiteks, kui paneme kokku punase ja rohelise valguse, siis need annavad meile kollase. Punane ja sinine annavad meile lilla, Ja roheline ja sinine annavad meile rohekas sinise või siis türkiis sinise. Ja kui me neid kõik kolm kokku paneme, siis me saame valge värvi. Seda värvuste süsteemi nimetatakse RGB süsteemiks, ehk siis R nagu red, G nagu green ja B nagu blue. Seda süsteemi kasutatakse sugu arvut ja mobiili ekraanide, samuti ka digitaalses pildi ja videotöötuses. Ja tead, Kas see videopilt, mida sina oma ekraani praegu näed, koostab tegelikult paljudest imepisikestest, rohelistest, punastest ja sinistest tulukestest, mis kokku annavad kõik need värvid, mida sa siin videos näed. Aga täpselt samamoodi nagu me saame valgusi liita, siis me saame neid ka lahutada. Ja selleks on sellised asjad nagu värvifiltrid. Filtriks võib olla siis näiteks mingit värviklaas. Näiteks kui me tahame saada sinist valgust, siis meil on vaja sinist filtrit. Paneme sinise filtri valge valgus ette ja välja tuleb käinud sinine valgus. Mis siin filtri puhul juhtub? No, tuleb valge valgus filtri poole. Me tegelikult teame, et siin valge valguse sees on hoopis kõik erinevad lihtvalgused. Ja mis nüüd selle lihtvalgusega siis juhtus, kui ta siit filtrist läbi läks? Ma annan sulle kaks valiku varianti. A. Kas kõik need erinevad värvid muutusid siniseks Või B, kas kõigist värvidest pääses läbi ainult sinine valgus. Õige on see, et läbi pääses ainult sinine valgus. Sinine läheb läbi ja on, et oh, kutid, kus sa jäite? Ja teised jäävad nukrad sinna filtrisse kinni ja see sinine paneb üks edasi. Ja kui me paneksime punase filtri, jääks sinine koos teistega kinni ja punane oleks ainus, kes sealt läbi pääseks. Ja selle tõttu, et suur osa valguse spektrist lahutatakse ära, on see osa valgusest, mis läbi pääseb, ka siis nõrgem või tuhmim. Nii, aga kõik see puurutab seda, mis värvi valgus on. Aga esemed, nagu näiteks see banaan, mis värk sellega siis on? On ta kollane või ta ei ole kollane? Mäletate millise aru saama, nii me jõudsime kõige esimeses videos. Et kuidas ma seda palli nägin? Ma nägin valgust, eks? Ja ütleme nii, et see on väike vihja. Mida ma siis näen, kui ma näen mingit värvust? See on ka tegelikult valgus. Ja kui oleks selline pall, mis on minu arutus roheline. See on roheline see pärast, et minu silma jõuab sellelt pallilt ainult roheline valgus. Ja kuidas täpsemalt? No, vaatame järgi. Kõigepealt tuleb kuskilt siit valge valgus. see Levib, levib, levib. Jõuab pallini. Ning siin sees on kõik erinevad värvi valgused. Ja nüüd selle palli pind töötab veits nagu filter. Kõik ülejäänud värvi valgused neelduvad sinna. Ja ainult roheline valgus peegeldub. Ja minu silm vaatabki, et aha, roheline valgus tuleb. Ärelikult see ese siin ongi rohelist värvi. Aga nüüd veel üks katse. No vaatame, mis siin juhtub. Selles valguses, mis siia palli suunas tuleb, ongi ainult punane. Muid värve ei ole. Ja kuna on roheline pall, siis kõik, mis ei ole roheline, neeldub. Kas see punane värv. Ja see tähendab seda, et mitte midagi ei peegeldu. Ja mis värv on siis, kui kogu valgus neeldub? See on must värv. Täpselt nii lihtne see Aga see värvide teema on muidugi keerulisem, kui ma seni nii paist olen lasknud. RGB värimudelit kasutatakse valguse puhul, Aga näiteks printeris ja muudest rükkiseadmetes kasutatakse sellist värviskeemi nagu SMÜK. Ja sellised värimudaleid on veel. Aga me ei pea praegu sinna nii detailidesse minema. Vaid oluline on see, et sa saaksid aru nendest põhimõttetest, millest me siin täna rääkisime. Esiteks, päikesed ja lampidest tulevad valgust nimetatakse valgeks valguseks. Teiseks, valge valgus on liitvalgus, ehk see sisaldab endas eri värvilisi liht valgusi. Nüüd edasi. On see, et valge valguse murdumisel muutub nähtavaks värvuste palett, mida me kutsume spektriks. Nüüd mis veel on, on see, et ekraanide ja teiste helendavate objektide puhul kasutatakse RGB värvimudelit, kus põhivärvusteks on punane, roheline ja sinine. Ja lisaks, kui valge valgus läbib teatud värvi filtri, jätkab liikumist ainult seda värvi valgus. Ning ülejäänud värvused, ehk komponendid neelduvad. Ja kuuendaks, eseme värvuse nägemine tähendab seda, et me näeme esemelt peegeldumas vastavad värvi valgust. Pinna värvus tähendab, et sellel on omadus neelata kõik ülejäänud valguse komponendid ja peegeldada ainult siis seda vastavad värvi valgust. Ja ongi selle teemaga praegu kõik. Aga füüsika avastamisega lähme lõbusasti edasi. Nii et telli videoõpsi kanalit. Ja hoia silma peal ka videoopsi tegemistel, nii Facebookis kui ka Instagramis. Ja kui sul tekis küsimusi või mõtteid, siis kirjuta need julgelt alla kommentaaridesse. Aga nüüd, meie headel sõpradel praktikalist on sinu jaoks ettevalmistatud ka praktilised ülesanded, kus saad ise järgi proovida, kuidas valgest valgusest värve eraldada ning kuidas põhivärvustest teisi värvi kokku panna. Nii et paneme ka käed külge ja Kohtume järgmises videodes.